هذا الشيء لاهداء للمعرس مشعل مشعان الجبرين من ولد اخوك ضاري مشاري الجبرين ها هذا فكري وسطر جزله لو جاني والفرايد لمعرسنا كتبناها لك يا عمي أهني بعده بالحاني وفي يا مشعل ما قصرناها الف مبروك عرس والحفل زاني والسعاده عساها مش على القلب ايه <تصفيق> يا مشعل اللي بين لا فارق وين الجزائر دوم تنصاها بس شهد لك كل ميداني والصعيبات تليني القلت تبغاها نسوي شيخ كريم عالي الشاني مش عانا دروب العز يرقاها ذاك راعي الوفاء بدهل العاني لخصالك بانك قد فيها بعله اللي يرجح كل ميزاني وفالمواقف عزومه ما فقدناها خلف رجال وافخر فيهم اعمامي الرجال اللي درب العز ممشاها ذاك محمد وماجد للطيب عنواني هذا ابوي مشرف على الخير يمصاها يا سلايل بن الجبرين مسمن الجاني لابس ويلي ويل اللي تحداها مجدكم نار زماني اهل وقبات ترهب من يعاديها جدتين وفبحلاها بحلاها بدر شعباني عقل واخلاق ودين ربي جمالها هادي نوف امك تهدي للحاني بلقوا في تسطر لك تهانيها بلقوا في تسطر لك تهانيها هاض فكري وسطر جزلة لو زاني اللي لمعرسنا كتبناها لك يا عمي اهني بعذب الحاني وافيا هي مشعل ما قصرناها التم مبروم بعرسك والحفل زاني والسعاده عساية مش على تراني إيه يا مش على اللي بين الاقراني فارق وين جزائل دوم تنساها بس ما لك كل ميداني والسعي ذات لين القلت تبغاها ناسي شيخ من عالي الشاني مش عانى اللي دروب العز يرقاها ساكره عيل وفمته لمعاني له خصال كانه قد نكاها بعله اللي يرجح كل ميزان وفالمواقف عزوما ما فقدناها خلف رجالي وافخر فيهم اعمامي الرجال اللي درب العز ممشاها ذاك محمد وماجد للطيب عنواني هذا ابوي مشارف عون الخير يمساها يا العيل بين الجبرين مز بين الجاني لابتا ويل اللي تحداها مجدكم مقصعا من ماضي الأزماني أهل وقفا ترهب بمن يعاديها جدتين وفبح حلاها بدر شعباني عقل واخلاق ودين ربي جمالها هادي نوف امك تهدي للحاني بل تسطر لك تهانيها بالقوافي تسطر لك تهانيها بل تسطر لك تهانيها